nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Szedlacsik Miklósnak hívnak tegeződve szoktam tartani a képzéseket remélem ez nem bántó senki számára sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül szeretném megkérdezni, hogy hogy álltok a mai világgal, mennyire tetszik a mai világ hát éppen éppen beszélgettem a nejemmel és a fiammal elveve kapcsolatban és közös konszenzusra jutottunk a nejemmel abban hogy most nem szeretnék ilyen 20 éves vagy 30 éves lenni tehát ami azt jelenti hogy hogy sokkal nehezebb most az indulás de azért elmondanám hogy így nézegettük azt hogy hát hogy hogyan indultak a hogyan indulnak a mai fiatalok és hogyan indultak a múltban a fiatalok és nagy hasonlóság van csak az a különbség hogy a múltban a fiatalok, tehát az én időmben a fiatalok azok jobban alkalmazkodtak a szüleikhez mint manapság a fiatalok ezáltal minket jobban támogattak a szülők, most nem rólam van szó, hanem úgy általánosan tehát ami azt jelenti, hogy ha én megnézem a rokonságomat, ismerőseimet amikor ők indultak az életben, a hasonló korosztály, gyakorlatilag mind kapott szülői támogatást például mi is úgy indultunk el hogy szülői támogatással, illetve nem szülői támogatással, hanem hát mivel itt kopog, engedjük be, jó? tehát ó, már bejutott, igen tehát nem szülői, tehát mi, mi például konkrétan nem szülői támogatással indultunk hanem a nagymamám általi támogatással, de hát most ez részletkérdés kérdés és hát ugye éppen nézegettük hogy a mai ismerőseink illetve inkább azt mondanám hogy a Leventének az ismerősei de hát nem tudom hogy a Gergőnek az ismerősei hogyan állnak ezzel kapcsolatban éppen a kisebbik fiam Leventével beszéltük ezt hogy hogy gyakorlatilag ott is aki el tudott indulni az mind szülői támogatással indult el mind de sokkal kevesebben indultak el szülői támogatással, mint annak idején ennek ugye kettős vonzata van, hogy miért a mai világban tehát kevesebb fiatal kap szülői támogatást vagy azért mert nincs jó viszonyba a szüleivel vagy azért mert nincs párja nincs párja és most nem feltétlenül biztos, hogy a szülő akar egy-egyedül állott feltét, támogatni mert hogyha már családalapításban gondolkodik egy fiatal akkor a szülő is másként gondolkodik mert ugye az én időmben azt láttam hogy mindenkit akkor támogattak amikor családot alapított tehát a szülők akkor támogatták amikor családot alapított és és hát ugye az, az ismeretségi körömben, meg a, főleg a rokoni körömben ezt teljesen azt láttam, hogy gyakorlatilag mindenki családi támogatás révén indult el, és hát most is mondom, ez van. De azért kevesebb a szülői támogatás, mert vagy nincsenek olyan viszonyban a szülők és a gyerekek, hogy a szülő azt mondja, hogy ezt neked, miért nem vagy velem jó viszonyban, vagy ugye egyszerűen nincs pár, mint amit az imént mondtam tehát ugye én is támogattam a gyerekeimet, de csak akkor amikor családot alapítottak és, és nem előtte, szóval ezt ugye miért mondom? mert tehát ha így jobban megnézzük akkor lehet, hogy nem is nehezebb ez az indulás csak lehet, hogy a fiataloknak egy kicsit nagyobb az egójuk mint annak idején a mieink volt tehát a mi az egója és mi alkalmazkodóbbak voltunk a szülőkhöz, mint most a fiatalok nem lehet csak azért mondom a fiataloknak, hogy érdemesen ezen elgondolkodni, hát nyilván hogyha mit tudom van egy szülő és megtehetné hogy támogassa, de azt látja, hogy a, a saját gyerekének akkora egója van, hogy szétduran a feje tőle, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy azt mondja a szülő, hogy támogatom ezt a hatalmas egót, mert akkor még tovább növelem az egóját eset, esetleg tehát nem lehet, hogy el kellene azon gondolkodni hogy ki milyen viszonyban van a saját szüleivel Mert ugye mondhatja a, a gyerek hogy hát ha engem nem támogat most a szülőm akkor majd mikor ő rászorul akkor én se fogom támogatni és akkor ez micsoda ezt úgy hívják hogy bosszú vagy mi a mondom most a bosszú hát az eléggé ö, állatias működés tehát közel állatias működés tehát egy értelmes ember az talán nem bosszú alapon kellene hogy működjön tehát ha ezt jobban megnézzük ezt a kérdést akkor lehet hogy nem is olyan nehéz lenne a fiatalok indulása hogyha a szülők másként állnának persze van egy olyan hogy amikor mi házasodtunk akkor még nagyon kevés szülő volt elvált szülő és ezáltal nyilvánvaló hogy két szülőnek az azonos gyerek tehát két szülőtől azonos gyerek az jobban támogatott mint én gyerekem, te gyereked és akkor most hogy támogassuk őket, érted? tehát nyilván és most azért sokkal több fiatal úgy indul, hogy elváltak a szülei. És nyilván elvált, elvált szülők nehezebben tudnak támogatni egy-egy gyereket, mint annak idején, akik nem váltak el. Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy most már ugye azok a mi korosztályunk, akik támogatják a gyerekeik indulását, azok nem feltétlenül olyan takarékosak esetlegesen, mint mondjuk a mi szüleink voltak és ezáltal lehet, hogy, hogy az elindításuk az komoly gondot jelent mert most például megnézem számszakilag, hogy mennyit változott a világ akkor azt látod, hogy abban az időben, amikor én támogatva voltam akkor az átlag kereset körülbelül 3000 forint volt na most ahhoz képest most az átlagkereset az olyan 300.000 lassacskán érted? jó legyen ne annyi, legyen mondjuk 200 de akkor is az 70-szeres, érted? úgy durván hát 70-szeres lett az átlagkereset na most ha ezt megnézzük akkor Például az én nagymamám 330 ezer forinttal támogatott akkor minket, abból vettünk egy kis családi házat. És ha azt megszorozzuk 70-nel, ugye az, az gyakorlatilag az 3 millió 3, ugye, a, a 10-zel megszorozzuk, ha azt még megszorozzuk 7-tel, akkor az 23-24 millió forint. Na most 23-24 millió forinttal, jó, körülbelül, ha most megnézzük, 23-24 millió forintból tényleg körülbelül olyan ö, kis házat lehetne venni, mert ugye nem volt benne víz, kim volt az udvaron, volt egy konyha, sluss. érted? Tehát ennyi, ami volt összesen 20-27 nézet, nézetmétert tehát lényeg az, hogy lehet, hogy most se venne az ember értékesebb tulajdont ezért, tehát körülbelül a fizetés és az ingatlan árok azok jelenleg arányban állnak, úgy nagyjából, ahhoz képest, és, és hát ugye benne van az is, hogy hát ugye akkor például nagyanyám, az én nagymamám az, az nagyon takarékos ember volt és ezáltal ugye összetudott gyűjteni annyi pénzt amiből az unokáját el tudta indítani mondhatjuk azt hogy az egyszem unokáját és ugye a szüleink nem indítottak el minket de a nagymama elindított na most ha valakit nem indítanak el a szüleik akkor elég nehéz az elindulás akkor ugye miből szoktak elindulni manapsága az emberek? a hát, kőkemény hitelből hát kőkemény hitelből és kérdejetek el csak úgy információként erről gyakorlatilag nincs szó ugye jelenleg is működik ha jól tudom hogy el lehet indulni babaváró hitellel tehát a babaváró hitel az 10 millió forint, és ilyen szabad felhasználású. Nem is értem, hogy lehet szabad felhasználású egy hitel, mert, mert gyakorlatilag, hogyha mondjuk fogja egy pár, aki fölvet babavárót, és kiutazik mondjuk Dél-Amerikába, és megszünteti a magyarországi létét, akkor honnan fogja visszaszedni az állam a 10 millió forintot? Ezt csak úgy mondom. Tehát ugye elég nagy butaság, de képzeljétek el maga ez a babaváró hitel, ez egy akkora buktató akkor, hogyha val, mert erről még nem beszéltem sose. És azért itt vannak fiatalok, sokan, hála Istennek. Egy babaváró hitel akkora buktató, ha szétmegy a két pár, ezt nem tudja senki, hogy, hogy adóstársak maradnak 20 évig, képzeld el és nem tudnak szétmenni belőle csak akkor hogyha kiváltják a babaváró hitelt valami másik hitellel, képzeld el, ami valószínűleg drágább hitel lenne mintha a babavárónak a továbbfizetése úgyhogy nem, akár nem is született gyerek képzeljétek el, és elváltak, mert ugye annak akkor van büntető kamata hogyha elválnak meg nem születik gyerek és képzeljétek el, de még talán még mindig nincs annyi a büntető kamata mint a piaci kamatozású hitelnek. Tehát ami azt jelenti, hogy ha képzeljétek el, húsz évre összekötnek két embert adóstársként, és nem lehet szétválni belőle. Tehát nem mondhatja az egyik, hogy én átvállalom a babaváró hitelt, és a másik nem adóstárs onnantól. Erre gombot. A csoknál ezt meg lehet csinálni tehát a csoknál meg lehet azt csinálni hogy az egyik az fogja és átvállalja a hitelt a hitelt, vagy a csokot akár annak a fizetését ugye ez két különböző dolog a csok, meg a csokhitel de átvállalja és akkor a másik nevéről lemegy az adós társ és az egyetemleges végrehajtás de ha valaki mondjuk kézzétek el babavárót vesz föl és netántán elválnak húsz éven belül, akkor bármikor elválnak, adóstársak maradnak, és nem tudnak szétválni az adóstárságból Kézzétek el! Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag úgy kicsesznek esetlegesen olyan fiatalokkal, akik, akik szétválnak, már pedig ugye most minden harmadik fiatal pár szétválik, és, és az általános szétválás az 15 éven belül történik meg tehát a, nem a fiataloknál 15 éven belül hanem országosan 15 éven belül érted? tehát ugye minden korosztályt figyelembe véve tehát ami azt jelenti hogy bőven ben van még a a 20 évben mert ugye a babaváró hittet 20 évre veszik föl és és mivel szabad felhasználású hitel, most képzeljétek el, hányan fognak belefutni abba, hogy a szabad felhasználású hitelt pitputy eltapsolják uh -huh. és utána meg majd fizetni kell annak a havi törlesztő részletét húsz éven keresztül érted? tehát nagyon érdekes dolgok vannak tehát olyan dolgok amire az emberek azt mondják hogy hú de jó hogy létrehozták aztán közben kiderül hogy ha nem babaváró hitelt vettek volna fel hanem mondjuk ingatlan fedezetű hitelt, tehát lakásvásárlásra mondjuk hitelt, vagy akár ha van lakásuk, akkor arra jelzálok hitelt, az simán szét lehet választani. Az a semmi gond nincs. De kézzétek, vagy bármilyen hitelt, amit fölvesznek, az szét lehet választani. De fölvesznek babavárót, és nagyon sokan vettek föl fiatal. Tehát 41 év alatti, ugye az a lényeg, hogy a hölgy az 41 év alatti legyen, akkor igényelhető a babaváró hitel, és gondoljátok végig hogy, hogy rengetegen felvettek hitét, és abból mondom sokan mit tudom én eltapsolták azt a pénzt totál olyan dologra aminek semmi értelme, mert mondjuk ha ingatlanra költötték akkor azért van de ha nem akkor nem sok volt mit tudom mondjuk elutazták vagy elnyaralták vagy bármi más érted vagy autót vettek rajta és annak így csökken az értéke, ugye tudjuk, jó és, és gond, gondod végig az, az azt jelenti, hogy hogy fogják visszafizetni? hogy fogják visszafizetni? tehát itt az azt jelenti, hogy olyan stresszet raknak rá a fiatalokra, hogy valami eh, eszméletlen, mert ugye mi, mi van ilyenkor, ha mondjuk nem fizetik? akkor mit tudom én, a, a jegybanki alapkamatnak a hány százalékával növelt összeggel kezd el kamatozni a, a, a nem fizetett törlesztés és akkor gondold végig, hogy akkor még nagyobb összegeket kell fizetni és és hát ugye fogják aztán végrehajtásra adják és bármilyen ö, én ismerek olyan embert, akinek a fizetésének a 70%-át lefogják a hitel miatt. Érted? Tehát ha végrehajtásra megy, akár meg lehet azt csinálni, hogy a fizetésének a 70%-áig végrehajtják. Érted? És akkor élj meg 30%-os fizetésből. Az én durva és ha további tartozásod van, tehát nem fizettél részleteket és mondjuk megkapod a fizetésedet, akkor fogják, mire jön a végrehajtás és lekapják az egész fizetésedet Képzeld el. tehát gyakorlatilag a fizetésedben nem marad semmi érted? és már a végrehajtás időszakában tehát és ezt a babavárónál ugye meg fogják tudni csinálni hogy tehát ebben baromi gondok lesznek, ez csak mondjuk egy dolog, akkor nézzünk egy ilyen másik problémát, tehát ugye mi a megoldás, ha valakinek hitele van? ugye többféle megoldás van, most nem fogom ezt tanítani, hogy mik a megoldások, de hát a legjobb megoldás a hitelre, hogy növedd meg a jövedelmedet, tehát olyan, növedd meg a jövedelmedet, tehát olyan mértékben, hogy a hitelt így tudjad fizetni érted? nem hiszem, hogy ugye attól, hogy megnöveled a jövedelmed, mit tudom én, van 10 millió forint adósságot, csak most mondok valamit, akkor azt a 10 milliót ki tudod egyik napról a másikra, vagy akár egyik évről a másikra fizetni mert annyival lehet, hogy nem nőtt meg a jövedelmet, hogy azt a 10 milliót kifizest én ismerek olyan embert, akinek 70 millió van kezed tehát csak-csak 70 milliót, tehát magánszemélyként 70 millió. most gondold végig abból soha életben nem lehet kiszállni de abban nincs kiszállás, arra is van megoldás, de nem fogom tanítani hogy mi a megoldás, érted? annak az adott személynek elmondom mi a megoldás, ez kész, jó? de hát aztán vagy megcsinálja vagy nem, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg hogy gondold végig egy olyan világban élünk, tehát régen például ha valakinek adóssága volt akkor a fizetésének csak a 30%-át lehetett lefogni majd utána növelték ezt, már le lehetett fogni az 50%-át, stb. stb. stb. tehát most meg már akár az egész fizetését lekaphatják na most gondoljátok végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol egy dolog számít az a pénz, bizonyos embereknek bizonyos embereknek, tehát mondom az a megoldás arra alapvetően hogyha az embernek hitelt kell fizetni és nem tudja fizetni mert magas az összeg hogy akkor növeljen meg a jövedelmét tehát minden esetben ha az életszínvonal az emberenek csökken tehát az azt jelenti hogy a kiadások nőnek a bevételek ahhoz képest kevesebb vagy fordít vagy a bevétel kevesebb és, és ugye a jövedelem meg ugyanannyi vagy a bevétel több és a jövedelem ugyanannyi akkor ebben az esetben az emberek egy feladata van hogy növelje a bevételeit tehát minden esetben az a megoldás hogyha az életszínvonal csökken vagy ha már stagnál az életszínvonal akkor is az a megoldás, hogy növelje a bevételeit Jó? na most ez nem csak azoknak fontos, hogy növelje a bevételeit aki, aki mondjuk adóssággal küzd hanem, hanem mindenkinek tehát van egyfajta gazdasági világunk ahol van egy infláció ha a hivatalos inflációt nézi valaki, semmi gond nincs azzal, Néz, nézze bárki nyugodtan a hivatalos inflációt. A hivatalos infláció ma Magyarországon valami 14%. Na most az azt jelenti, hogy neked a jövedelmednek éves szinten több mint 14%-kal kellene növekedni. Ha nem növekszik legalább 14%-kal a jövedelmed, akkor neked az életszimbólal csökken. Világos ez? És most a hivatalos inflációról beszélek, és nem, hát arról, ami igazából, amit érzékelsz, meg érzékel a lakosság, mert a lakosság ennél nagyobb inflációt érzékel. Most gondoljátok végig, hogy, hogy ugye azt gondolod az életedben hogy van egy jövedelmed, van egy infláció és majd valahogy elküzdesz jó? tehát most egy kicsit hagyj indulja ki magamból jó? tehát én még olyan korszakban nőttem fel, pont akkor voltam ö ez egy nagyon nagy szerencsés helyzet volt, egy olyan korszakban nőttem fel serdülőkortól kortól, ahol elkezdték engedni a másodállásokat ezt úgy hívták akkor, hogy GMK, oké, meg szakcsoport oké, és, és, és a dolgozók egy jó része a főállása mellett vállalt további munkát és ugye abban az időszakban én ezt a szüleimen is láttam, hogy ezt csinálták és nem csak a szüleimen, nagyon sok ember csinálta abban az időszakban ezt tehát én egy olyan korszakban nőttem föl, ahol a legtöbb ember ha jól akart boldogulni, akkor nem 8 órát dolgozott hanem 9, 10, 11, 12 órát nem a főállásában hanem másodállásban most ha én megnézem a saját életemet amikor elkezdtem a házasságomat ugye 84-ben akkor nekem 93-ig 84-től 93-ig volt főállásom meg másodtevékenységem is meg harmad tevékenységem is tehát de ez nem azt jelenti hogy a másod vagy a harmad tevékenységet mert úgy tudtam végezni hogy ugyanannyi fizetést kaptam mert az nekem plusz volt ami azt jelenti hogy ha én a munkaidőben csináltam a másod vagy harmad tevékenységemet akkor annyival kevesebb fizetésem volt érted? tehát én nem úgy voltam mint sokan hogy a munkaidőben volt nekik másod vagy harmadállásuk, és akkor ezáltal több pénzük lett tehát én mivel teljesítményben dolgoztam a főállásomban ezért hogyha a főállásomban nem dolgoztam ezáltal hát ott kevesebb volt a pénz tehát ugye én úgy csináltam hogy a főállásomban volt hogy végeztem másodállást de akkor ugye annyival kevesebb volt a főállásból és a másodállás hozta be azt a különbözetet a harmadik állásomat az pedig a 8 órás munka után csináltam tehát én ezt megéltem ma hogy így dolgozzanak az emberek főleg a fiatalok az nekik olyan hogy nem így működik miért? mert nem éltek meg ilyet érted? tehát én megéltem serdülő korttól a második harmadik foglalkozást tehát nekem természetes volt hogy mikor felnőttem nekem is lett második harmadik foglalkozásom na most mi a nejemmel szinte minden nap többet dolgozunk mint nyolc órát oké? Okay? de a legtöbb ember azt gondolja hogy 8 órás munkával ö, tudja biztosítani az életszínvonalat eddig ez így volt tehát eddig ez így volt tehát nyugaton például úgy volt hogy 8 órás munkával biztosították a, megélé, a létüket teljes egészében de már nyugaton sem teljesen így működik, tehát nyugaton is a pénz értéke csökken az infláció megnőtt a jövedelmek nem működnek olyan mértékben, sőt sokan ott is egyre többen vannak munkanélkül Magyarországon is ugyanez a helyzet, és nem csak nyugaton, hanem bárhol itt Európában, illetve akár Észak-Amerikában ami azt jelenti hogy gondoljátok végig hogy szerte a világban az életszínvonal gyakorlatilag csökken akkor ha ugyanazt az idő ráfordítást tölti el a munkájával mint előtte itt a covid meg háború előtt, érted? tehát ha ha most azt akarja valaki hogy több legyen a jövedelme akkor többet kell dolgozni tehát ha én jobban megnézem életem során én rendszeresen többet dolgoztam, mint 8 órát honnantól? 84-től tehát rendszeresen tehát nem néha-néha hanem rendszeresen a hónap nagy részében többet dolgoztam, mint 8 órát. Érted? Amikor én elkezdtem az emberek szervezését 91-ben, nem sokkal rá a 90-es években hozzájutottam olyan könyvekhez, amit jómodú vagy gazdag emberek írtak. Arról, hogy hogyan lehet, hát jobb módúval válni az átlagembernél és mindenütt az volt leírva hogy a jó azért lettek jó móduak, mert többet dolgoztak tehát a saját erőből jó mondom többet dolgoztak mint a többiek világos voltam? de nem mindegy hogy mit dolgozik az ember mert nem mindegy, ugye ez is le van írva a, a jómodok vagy gazdagok által, hogy nem mindegy, hogy fizikai munkát végez az ember, vagy használja az agyát és belerakja a gondolkodását is a tevékenységekbe és ha például mondjuk fizikai munkát végez akkor pont jól jön mondjuk hogyha másodállásban vagy másod tevékenységben meg szellemi munkát végez de ha ma azt gondolja valaki vagy legalábbis az emberek nagy része aki nem jó módú vagy nem gazdag hogy egy tevékenységből majd jó módúvá válik vagy gazdaggá válik óriási tévedésben van, bár lehet csak előbb-utóbb azért le fogják csukni oké? Okay. mert addig jár a korsó a kútra amíg el nem törik jó? vagy el nem lopják, tudod? szóval lényeg az, hogy ugye nekem ezek a gondolatok mindig természetesek voltak mert én mindig ezt csináltam hát ugye most csak egy tevékenységünk van nincs több de több mint 8 órát foglalkozunk vele összességében oké? Okay? tehát mi nekünk egy munkahónap az nem 168 óra hanem lényegesen több na most de ugye a legtöbb ember óckodik ettől, miért? Tudod miért? Mert nem szereti azt, amit csinál. Ha az ember olyan dolgot csinál, aminek van értelme, akkor azt meg tudja szeretni. Érted? És ha valamit az ember szeretettel csinál, akkor nem fárad el benne. Nem merül ki benne. Minél jobban nagyobb utálattal csinálsz valamit, annál hamarabb elfáradsz benne ha nem viszed, próbáld ki oké, okay. de szerintem ezt bárki megtapasztalhatta jó, tehát nyilván az is fontos hogy az ember valamit megszeressen hogy jól csinálja jól csinálja, és a, ugye van egy érdekes dolog a szellemiségnél az nem olyan mint a fizikai munka tehát most gondold végig mondjuk az a feladata az egyik embernek hogy ásson ki egy mit tudom én kétszer két méteres gödröt tehát kétszer kétszer két méteres gödröt mondjuk ásson ki az mennyi? négy? hány köbméter? Uh -huh. az, az a kétszer kettő az négy köbméter, nem négy kétszer kettő? 4 köbméter, de lehet 4 köbméter. Tehát 4 köbméter, nem, az 8 köbméter, 8 köbméter, mert 2x2, x 2 igen, az 8 köbméter. Tehát 8 köbméter földet, kap hozzá egy ásót, érted? És gondold végig, ha megbízol egy embert, valószínű ugyanavval a technológiával fogja ásni megbízol egy másikat, ugyanazzal a technológiával fogja ásni egy harmadikat, ugyanazzal a technológiával ássa, mert ásó van adva, és a nem tud mással ásni ha megpróbál valami mással ásni, mondjuk kézzel, akkor még lassabban fog haladni világos ez? tehát a fizikai munkáknál nem nagy különbség van a technológiák között érted? mert most ahhoz hogy gödrötáson az ember hát az sok ész nem kell, nem? ahhoz inkább fizikai erő kell nem? meg kitartás természetesen, minél kitartóbb valaki vagy minél to tovább tudja a fizikai erejét fenntartani hát annál eredményesebben tudja azt a gödrötásni de igazából más nem kell hozzá tehát nem kell hozzá valami fenomenális gondolkodás, nem? hogy ki tudja ásni azt a gödröt, nem így van? sőt mondhatjuk azt hogy még tehetség se kell hozzá hogy valaki gödröt tudjon ásni, nem? Tehát én még nem láttam olyan embert hogy valaki gödröt kell ásni akkor ne tudná kiásni, érted? mert azt mondaná hogy én nem vagyok tehetséges a gödörásáshoz, nem? És ha jobban megnézitek, például egy munkahelyen is valaki dolgozik futószalagon, odállítanak egy másik embert, mert a futószalagon ugyanúgy fog, ha betanítják, dolgozni, érted, Pépputy? Tehát, és nem valószínű, hogy sokkal többet fog teljesíteni, mint a másik. Tehát lényeg az, hogy lehet nyilván teljesítményeket fizikai munkában különbségként elérni, de igazából nem attól függ a fizikai munkában a teljesítmény, hogy ki milyen okos és értelmes, hanem attól függ, hogy milyen ügyes, nem? Nem így van? Oké? Okay? Igen ám, de nem ilyen a szellemi munka. mert a szellemi munkában ugye mindig az van, hogy az ember gondolkodik, hogy hogyan lenne, lehetne jobban csinálni a gödör hiába gondolkodsz, érted? nem tudod jobban csinálni, hogy jobban úgy tudnád csinálni, hogy azt hát ne hozzunk egy markológépet, nem? és akkor ezt kimarkolja, igaz, hogy akkor egy vagyont odafizetnél annak a markológépesnek, de az egy dolog na most a fizikai munkában ez úgy működik, hogy az ember gondolkodik, hogy mit tehetnék jobban, érted? és ez úgy működik, hogyha az ember eddig nem használta az agyát kellőképpen, mert fizikai munkát végzett egész életében, akkor nyilvánvalóan nehézkes lesz, ahogy szokták mondani, beindítani a kerekeket, érted? tehát az azt jelenti, hogy az ember gondolkodása az úgy működik, hogy világos legyen, hogyha valaki nem szokott hozzá ahhoz, hogy ő gondolkodjon mert mindig gondolkodtak helyette, akkor gyakorlatilag bele kell abba jönni az, hogy valaki belejöjjön a gondolkodásba, az idő oké? Okay? az idő, nem mondom, hogy egyforma idő, Van valakinek ez gyorsabban fog menni, valakinek lassabban fog menni akkor van egy másik fontos dolog, hogy a szellemi munkában, tehát te hiába olvasnál könyveket a gödörásásról amit ásóval kell kiásnod akkor sem lennél sokkal hatékonyabb Érted? de amikor szellemi munkát végez az ember és ahhoz olvas információkat hogy hogyan lehetne bizonyos dolgokat jobban megcsinálni akkor ott már rögtön hatékonyabb tud lenni az ember a szellemi munkánál ráadásul nem feltétlenül lehet ugyanazt az eredményt elérni egy dologgal, hanem sőt ugyanazt az eredményt el lehet érni több dologgal. Most gondold végig egy gödörásás esetén, ha van egy ásod, akkor nem mondhatod azt, hogy, hogy most azért ástam ki hamarabb, mert... mert, mert Nincs, mert van egy ásó. Ott a legfőbb az lehet, hogy kis ásó vagy nagy ásó. Érted? De ha nagy ásó van, akkor már a belfáradsz. <gül> Érted? Tehát gondold végig. Tehát a fizikai munkának óriási korlátai vannak, azt értsétek meg. A szellemi munkának pedig gyakorlatilag nincsenek korlátai. Érted? A szellemi munkának az a korlátja, hogy te mennyire akarsz, és milyen gyorsan akarsz fejlődni szellemileg, ez a korlát, érted? Ha egy ember szellemi munkát akar végezni, akkor azt mondja, hogy fejlesztem magam szellemileg, és akkor jobban vagy gyorsabban el tudom végezni ugyanazt a munkát, most mondok példát, jó? Van valakinek mondjuk számítógépe, vagy egy okostelefonja, amin azt mondja, hogy azon kellene dolgozni. Érted? Mondjuk a számítógépen, vagy az okostelefonon. Tehát mondom, vagy nem egyszerre a kettő, vagy ez, vagy az. És akkor azt mondja, hogy hát ahhoz, hogy okostelefonon vagy számítógépen tudjak dolgozni, hát meg kellene tanulni kezelni az nem olyan mint az ásó, hogyha az embernek föltöri a kezét akkor mit tudom vagy kérges lesz és úgy ásik vagy fölvesz ás vagy úgy hogy vesz, fölvesz kesztyűt, érted? vagy megcsiszolja az ásó nyelét hogy ne törje föl a kezét, érted? tehát nem sok variáció van de egy szellemi munkánál ha az ember akar elvégezni jól egy szellemi munkát akkor nyilván arra van szükség hogy az ember képezze magát, érted? tehát hogyha valaki el, el akar kezdeni mondjuk dolgozni egy telefonon vagy egy számítógépen hát hogy nehéz lesz elkezdeni, hogyha hót hülye hozzá érted? tehát a, a szellemi munkában én azt láttam, hogy akkor tud az ember hatékonyabb, egyre hatékonyabb lenni hogyha minél jobban képzem magam azon a területen amin dolgozni akarok világos ez? na most az hogy az ember képezze magát hát az is idő most gondold végig hogy dolgozol 8 órát egy munkahelyen meg még közlekedsz is és akkor azt mondod hogy 10 órát eltöltesz ugye a munkahelyre a jövés menéssel és a munkáddal de például, mondjuk abban az egy órában lehet, hogy tudnád hasznosítani, az egy óra oda-vissza, lehet, hogy tudnád hasznosítani, hogy tanulsz, fejlődsz. De a munkahelyed tekintetében nem tudod hasznosítani, mert örülsz, hogyha kikapcsolódtál abból a munkából. Érted? De most én mindig azt láttam tehát, hogy a szellemi munkában az ember tudja, magát fejleszteni tehát ha az ember úgy áll hozzá hogy hú de nem értek hozzá és elkezdem magam azon a területen fejleszteni mondjuk eltelik egy-két akárhány hónap és már azt veszem észre hogy sokkal jobb vagyok azon a területen mint voltam de ezt a fizikai területen nem biztos hogy az ember meg tudja csinálni érted? főleg hogyha az a az a fizikai terület nagyon egysíkú, mint mondjuk a gödörásás mert például az autószerelés az nem annyira egysíkú, mert elég sok hibája lehet egy autónak de mondjuk egy gödörásásban elég egysíkú a dolog szóval ugye ezt miért mondom? mert az emberek azt gondolják hogy, hogy ahhoz, hogy mondjuk szellemi munkában tudjanak pénzt keresni, hát az olyan képességekkel kell rendelkezni óriási tévedésben van, aki ezt gondolja ugyanis a szellemi munkához nem kellenek képességek tudod mi kell? az, hogy képezze magát az ember azon a területen érted? és ugye az a baj, hogy sokan például azt csinálják, nem értek a számítógéphez akkor elmegyek egy számítógépes tanfolyamra és olyan dolgokat tanítanak, aminek semmi hasznát nem veszed, érted? kézzeljétek el, amikor én elkezdtem 93-ban számítógéppel dolgozni akkor elmentem számítógépes tanfolyamra és rájöttem, hogy semmi értelme nincs pedig végig csináltam de olyan dolgokat tanítottak amire nem volt szükségem, érted? De semmi szüksége, tehát mondhatjuk azt hogy a, annak a tanulmánynak a 90%- az kuka volt, érted? szó szerint csak kidobott pénz és én ezt másoknál is ezt láttam mert az embernek azt kell tanulnia amit csinál nem mást, érted? tehát minek tanulj mondjuk Excel használatot, ha majd 5 év múlva lesz szükséged Excelre, minek tanulj most Excel használatot, csak most mondtam egy példát, érted? 5 év múlva már úgy is elfelejted tanulhatod újra, érted? és olyan dolgokat tanítottak amire az égatt a világon semmi szükség nem volt tehát ezáltal ugye amikor emberek elmentek ilyen mindenféle talfolyamra, hogy számítógép területén jártasságuk legyen akkor mindig ilyen kételkedve szó ezt a dolgot mert nem így működik a dolog hanem azt mondja az ember hogy akkor nekiállok és akkor itt van fölnyitom mondjuk a laptopnak a tetejét Isten mennyi obba rajta, most mi a francot fogok kezdeni ebben a sok gombbal? És akkor azt mondja az ember, hogy hát valaki, valahol utána kellene nézni annak, hogy mit lehet ebben a sok gombbal kezdeni. Érted? Hát vagy egyáltalán, hol kapcsoljon be? <gül> Érted? Mert ugye így sok esetben már ezen is alakadnak az emberek. Tehát, ugye, ha az ember nekiáll, egy dolognak, hogy képezze magát, akkor ugye a legjobb az, hogyha van esetleg olyan támogatás, valahonnan nem túl távolról, akik éppen ahhoz a tevékenységhez valamennyire már értenek. És akkor azt mondja az ember, hogy figyeld, ha segítenél nekem, akkor mit tudom, én meghálálom. Csak most mondtam egy példát vagy ha segítené nekem akkor tudom én, ez és ez lenne, érted? tehát igénybe venné az ember emberek segítségét ava kapcsolatban hogy elboldoguljanak mondjuk egy szellemi tevékenységgel mert onnantól kezdve képzeljetek el ha már az ember alapszinten mondjuk egy számítógépet vagy egy telefon tud használni, az alapszintű telefon használat nem azt jelenti hogy tudok rajta telefonálni, jó? ha nem, annál azért egy kicsit több. jó? tehát lényeg az, hogy, hogy az ember fogja és, és keres olyan embereket, akik tudnak segíteni. és akkor elmondja, hogy mit szeretnék, hogy miben segíts, és akkor azt mondja, hogy figyeld, ezt csináld, azt csináld, és mutatja, hogy mit csinálsz vagy akár azt mondja, hogy figyeld, most azt jön meg, ne azt ott mellette, stb. stb. stb. Jó, és akkor keresd meg, hogy most ott az van a képernyőn, és akkor azt mondja, hogy az ott nincs de én látom, hogy ott van, akkor biztos, hogy ott van és akkor ugye azt tanítja, amit, amit kell tanítani, világos ez? tehát egy oktató, mikor ott tanít 15 embert csak most mondtam egy számot, ezzel nem fog foglalkozni, hogy neked mire van szükséged. Világos ez? De az a személy, aki kifejezetten veled foglalkozik, az alapokat mutatja, akkor, hát nyilvánvaló, hogy azt fogja tanítani, amire neked szükséged van, mert azt mondod, tehát van egy alap dolog ezzel kapcsolatban, jó? Hogyha, tehát ha valaki fizet, az a megbízó. Jó? Ez egy alapdolog. A másik, akinek fizetsz, az a megbízott. Oké? Okay? És mindig a megbízó a főnök, és nem a megbízott. Világos ez? Ez csak úgy, úgy tisztában legyetek ezzel a kérdéssel. És ez minden téren, ha valakinek netántál jogi ügye van, és egy ügyvéddel van dolga, akkor is, mivel te vagy a megbízó, te vagy a főnök, és nem az ügyvéd. Világos voltam? mivel te fizetsz, világos voltam? tehát mindig az a főnök aki fizet, világos? csak hogy tiszta legyen ez a kérdés tehát nem egyszer raktam helyre embereket például az informatikust hogy nem te fizetsz hanem én fizetek neked én vagyok a főnök és nem te mondod meg hogy mi legyen, hanem én világos ez? pedig az informatikusok is pont olyanok mint az ügyvédek, azt hiszik hogy ők találták fel a spanyol viaszt érted? és azt hiszik hogy úgy kell lenni mindennek ahogy ők gondolják oké? Okay. tehát csak az a helyzet hogy én nekem informatikusokkal 94 óta van dolgom, ügyvédekkel meg 94 óta van dolgom <gül> érted? oké, okay, tehát ami azt jelenti, hogy nem, most kezdtem ezeket és, és mindig azt tapasztaltam hogy ez a két területen az emberek jellemzően ugye azt gondolják, hogy ők találták föl a spanyol viaszt és ők a főnökik és úgy kell mindennek lenni, ahogy ők gondolják nem, aki mindig mindenhol, aki fizet az a főnök, világos voltam? ezt jó, jegyezzétek meg ugye ez egy tanítás is egyben oké? Okay? na szóval lényeg az hogy gondold végig ez azt jelenti hogy ha te mondjuk valakinek azért mert segít adsz viszonzást bármilyen formában az onnantól kezdve te vagy a főnök, világos? és azt kell tanítania amit te akarsz, világos ez? Jó? Na most ugye én úgy azt látom, hogy mindenki tud olvasni, nem? Jó, hát ha mondjuk valaki ugye vak, akkor nem tud olvasni persze. De hát akkor vannak eszközei arra, hogy a szöveget mit tudom én, mondjuk hallja. Tehát lényeg az, hogy az emberek tudnak olvasni. Ha az ember tud olvasni, akkor tudja magát képezni. Vagy rosszul gondolom? Nem? Tehát ami annyit jelent, hogy az ember valamilyen területen boldogulni akar, akkor képeznie kell magát. És tudjátok, még egyszer mondom, a szellemi tevékenységben az a jó, hogy nem olyan, mint a fizikai munka, hogy a legtöbb fizikai munkát Például az autószerelésnél és azért vagyok abban otthon, mert ugye az az alapszakmám. Hát a, ugyanazt a hibát ugyanazzal a módszerrel kell megjavítani. Tehát nem tudsz mást módszert igénybe venni arra, annak a hibának a kiküszöbölésére. A szellemi munkában ez viszont nem így van. Ugyanazt az eredményt el tudod érni ezzel a módszerrel, azzal a módszerrel, vagy amazzal a módszerrel. Érted? például mi is tanulókat különböző módszerekkel tudunk hozni, és ezáltal a tanulók nem egyféle szervezési módszere jöttek, hanem különböző szervezési módszere jöttek. És nyilvánvaló, egyszerre az ember többféle módszert nem tud megtanulni. Egyszerre az ember azt mondja, hogy használok egy, egy módszert, begyakorlom utána, elkezdek megtanulni egy másik módszert, mert ha addig elkezdek tanulni egy másik módszert amikor még az egyiket se tanultam meg hát akkor már két módszert nem fogok tudni, oké? Okay. Okay. tehát ami azt jelenti hogy a szellemi munkának ez a lényege hogy sok módszert lehet használni akár sok módszert és az azt jelenti hogy amikor egy módszert már jól tudok csinálni, akkor elkezdek egy második módszert, amikor egy második módszert is már jól tudok használni, akkor elkezdek egy harmadikat, amikor egy harmadik módszert is jól tudok csinálni, elkezdek egy negyediket, és az azt jelenti, hogy már négy módszert tudok alkalmazni, nem tudom, elég világos voltam-e most gondold végig egy tehát olyan tevékenységet végezni a földön bármit, amit egy módszer alapján lehet csinálni vagy olyan tevékenységet lehet végezni, ami több módszerrel lehet csinálni vajon melyikben lehet több pénz? oké? Okay. a szellemi dolgoknak mi a lényege? a szellemi dolgok azok mind közvetlenül az emberekre hatnak, ez a különbség, a fizikai dolgok azok nem az emberekre hatnak, most gondold végig valakinek kiásol egy gödröt akkor nem az embert ásod ki vagy ásod el, érted? hanem az ember fogja megfizetni a munkádat de, de nem az emberen dolgozol, érted ő ez? hanem a Földön dolgozol a Földet társad, érted? És azért, ha elégedett az illető, az ügyfél akkor fizet. A szellemi munkának az a lényege, hogy az ügyfél dolgozol, Érted? Tehát közvetlenül az ügyfélre vagy hatással. Érted? Magára az emberre vagy hatással tehát az, az ami között van egy anyag és úgy hat az emberre akkor az már nem szellemi tevékenység hanem fizikai tevékenység, festő kifesti a lakást, nem az egyént festett, tudod ezáltal ugye az, az nem tekinthető szellemi tevékenységnek tehát a szellemi tevékenység az ami közvetlenül, de mire? nem a testére, mert akkor azt mondja, hogy szellemi munkát végzek, mert ruhákot várok annak az illetőnek és az is rákerül a testére, nem szellemi tevékenység, fizikai tevékenység oké, okay, például valaki mit tudom én mondjuk kozmetikus és kipingálja az illetőt, érted? akkor az nem szellemi munka, az fizikai munka világos ez? mert a testén csinál olyan dolgokat, tehát a szellemi munka azt jelenti, hogy belső részére hat, érted? Tehát például mondjuk valaki természetgyógyászként gyógyít valakit, mondjuk energiával, az például a szellemi tevékenység. Világos ez? Jó, tehát lényeg, hogy ugye én tudom, mi a fizikai munka, dolgoztam fizikai munkát 13 évig oké, okay. 13 év után áttértem a szellemi tevékenységre szerinted melyiket szerettem, vagy szerettem jobban? hát nem az elsőt tudod miért? mert az elsőben amire elfáradok. tehát az azt jelenti hogy az elsőben sokat kell pihenni közben fizikai munkába tudok fizikailag is sokáig dolgozni, hanem nehéz fizikai munka de nehéz fizikai munkában, az ember nem szokott hozzá, ezért sűrűn kell pihenni de a szellemi munkában nem de mondom még egyszer, a munkát nagyon fontos, hogy az ember szeresse szeresse, és én sokféle munkát végeztem már életemben főleg azért is, mert ugye mindig is volt kertünk és ezáltal ugye elég jól tudom hogy milyen fizikai munkát végezni és végeztem sokféle szellemi dolgot is és a szellemi dolog másabb, másabb mint a fizikai tehát mind a kettőre szükség van, mert nyilván szükség van arra hogy legyenek festők akik kifestik a lakást, érted? nyilván kell olyan autószerelő, aki megszereli az autót, tehát ne hogyan hogy a fizikai munkát leértékelni. De én például azért tanultam az autószerelő szakmát, hogy majd autószerelő mester legyek, le is tettem a mestervizsgát, de sokra mentem vele, mert nem lettem maszek autószerelő, tehát én maszek autószerelő akartam lenni, aminek a feltétele az, hogy az autószerelőnek legyen mestervizsgája és nem lehettem autó autószerelőm, miért nem lehettem? mert baromi sokba került volna akkor, annak idején és annyi pénzem nem volt még közelébe se tehát gondold végig akkor egy autót, amivel megemeltek drágább volt, mint most forintba átszámolva úgyhogy azóta a 70 részét éri a forint <gül> szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy hogy hogy akarod élni a hátralévő életed egy olyan világban, ahol azt csinálod, amit eddig csináltál, amit mondjuk nem nagyon szeretsz, vagy fizikai tevékenység, vagy nem sok szellemi dolog van benne, hát abban nem emelkedik olyan mértékben a jövedelmed, mint amilyen mértékben romlik a pénz. mit, fog kezdeni? mit fogsz kezdeni? nem kellene valami olyan tevékenységet végezni, amivel sokkal jobban tudod érezni magadat, sokkal szabadabb lehetsz és sokkal több, nagyobb mértékben szolgálod a jót, mint amit most csinálsz, azzal mert amit most csinálsz a foglalkozásodban, hát az a, az a jó, hogy pénzt keresel és biztosítod a megélhetésed aztán nem tudom még milyen jó tudnál belőle felsorolni érted? azon kívül azon kívül a legtöbb embert ha megkérdezném azon kívül hát elég sokáig kell gondolkodni mire nagy nehezen valamit kitalálna na most ugye ha az ember olyan tevékenységet végez amiben sokkal több a jó akkor az önmagára is úgy hat hogy jobban érzi magát benne érted? na most én nem hiszem hogy, hogy, hogy egy olyan ember aki azzal keresi a pénzét hogy mondjuk kirabol embereket vagy meglop embereket hogy abban baromi jól érezni magát én nem hiszem hogy van olyan ember, aki átvág embereket, érted? rendszeresen úgy keresi a pénzét, és abban barom jól érezni magát. De amikor az ember olyan dolgot végez, ami sok tekintetben is jó, akkor az ember csak talál magának abban olyat, amit tud szeretni. Vagy rosszul gondolom? Ha milyen tekintetben lehet valami jó? Nézzük meg! Tehát, hogyha mondjuk önmagaddal kapcsolatban nem ment föl. <gül> nem, nem csinált meg ilyet. Szóval, ha mondjuk önmagad tekintetében a személyiséget fejlődne, tudod mit jelent a személyiséget fejlődése? Azt jelenti, hogy jobban bánsz önmagaddal, és jobban bánsz másokkal. Ezt jelenti a személyiséged fejlődése. Minél fejlettebb egy embernek a személyisége, annál jobban bánik saját magával, és annál jobban bánik másokkal. Hát ki, az az, ki, ki az az elmebeteg, aki nem akarna jobban bánni saját magával, meg másokkal? biztos találnánk egy párat a bolygón, nem? na nézzük meg nézzük tovább ott van ha van párod akkor épp aktuális ez a dolog ha nincs, akkor majd akkor lesz aktuális, hogyha ha számodra hogyha lesz ha sose lesz már párod akkor nem tudom hány ember van esetleg a környezetedben, akinek van párja és lá, vajon mennyire látod azt, hogy, hogy ma világviszonylatban a legnagyobb harcok azok a, az otthonokban történnek tehát nem a csatamezőn tehát a csatamezőkön, ma a bolygón közel nincs annyi ember, mint amány ember harcol odahaza a saját párjához oda-haza a saját párjukkal milliók, tízmilliók, százmilliók harcolnak érted? a csatamezőkön nincsenek 10 százmilliók még milliók sem összességében az összes csatamezőm a bolygón nincs akkora harc mint odahaza mert elérték az embereknél hogy az egójuk olyan mértékű legyen hogy minden áron ne akarják hagyni magukat minden áron azt akarják hogy neki legyen igaza és komoly harcot vívnak oda az emberek gondoljátok végig tehát akkor nincs, nem lenne szükség arra hogy ezeket a harcokat az ember képes legyen lecsillapítani mind a két fél részéről, természetesen, nem csak az egyik fél részéről tehát az, hogy az ember tudjon bánni a párjával az a boldogság alapja ha megnézzük, miért? hát azért, mert ha megnézzük a legnagyobb zaklatottságot tudod, mi tud okozni? amikor a közvetlen hozzátartozóiddal haragba vagy tehát semmi nem tud annyira felzaklatni, mint mikor a közvetlen hozzátartozóiddal vagy haragba oké? Okay. tehát mondom még egyszer, semmi nem zaklatja úgy föl az ember, mint mikor az ember a közvetlen hozzátartozóival van konfliktusba akkor nézzük tovább, ha már közvetlen hozzátartozókról beszélünk, a szülők is ide tartoznak tehát egy ember egyszerűen nem lehet ezekkel haragba itt van négy nem lehet önmagával haragba nem lehet a párjával haragba, nem lehet a szüleivel haragba nem lehet a gyerekeivel haragba, mert mind közvetlen hozzátartozó, te is saját magad közvetlen hozzátartozója vagy vagy nem ennél közelebb hozzátartozó, mint önmagad nincs itt van ez a négy terület, nem kellene ezen az embereknek jobban boldogulni? ha valaki azt mondja hogy az emberek ezen a területen tök jó boldogulnak, az valami én nem tudom hol él nem akartam csúnyát mondani De szó szerint a jálon világban él és nem a valóságot látja és ezeken a területeken vannak komoly képzések a bolygón potom pénzért hát gondold végig Mit tudom én mondjuk? Még ebben a hónapban akciósan kezdhetsz 9800 forintért, egy hónapot 30 óra oszt vissza, 330 forintért önki óránként. Jövő hónaptól, márciustól ez 12500 az akciós díjunk. Azt se sok, még nem osztottam vissza, vissza lehetne osztani. Az is ilyen 400 alány forint durván. Tehát az sem nagy pénz. Mit kapsz ma óránként 400 forintért? Vagy mit lehet venni 400 forintért ma? vagy akár 330 cent még most. Mit? Mit tudsz venni? Hát egy kiló kenyeret nem kapsz belőle, érted? Várással egy fél kiló kenyeret se kapsz belőle. Sőt szerintem már fél kiló se kapsz 330 forintért. Érted? Mit kapsz azért? Mennyi 420? Na, hát, anna. tehát 420-ra jön ki a 1250. 416, jó. 4, 16, jó. Hát, egy euró így van. A eurósoknak mondom, hogy mit kapsz egy euróért? <gül> Semmit. Oké, okay, tehát egy gondat végig. Tudást tudsz kapni, hogy boldogulj ezeken a területeken. De nem csak ezeken a területeken, mert az embernek nem négy életterülete van. Hogy nézzük tovább? Más emberek is körülvesznek minket akik nem közvetlen hozzátartozók. Lépjünk túl a közvetlen hozzátartozókkal. Olyan emberekről is beszélhetünk akikkel kapcsolatban vagy. Miért ne tudhatnál te bánni? mondjuk a főnököddel? gondold végig, nem jó lenne ha tudnál bánni a főnököddel? ha van munkahely. gondold végig, vagy ha vannak beosztottjait, nem jó lenne ha tudnál bánni a beosztottakkal? nézzük menjünk tovább az embernek ott van a munkája hát ugye ma elég sokat beszéltem a munkádról tudod mi a munkáddal a baj? hogy azt láttad, hogy a szüleid fizikai tevékenységből kerestek pénzt ha nem azt láttad, akkor azt láttad, hogy 8 órás alkalmazotti létben kerestek pénzt ha nem azt láttad, akkor azt láttad hogy vállalkozóként kerestek pénzt, hagyományos vállalkozóként kerestek pénzt, és éjtappal éve dolgoztak. Érted? Na ezek közül talált ki, hogy te melyiket láttad. Oké? Okay. Ezáltal tudod, hogy működik ez. Amit te láttál, az beégett az elmédbe. És azt hiszed, hogy az a minta azt kell csinálni, a szüleim, is, a szüleim is azt csinálták hát nekem is azt kell csinálnom és ha megnézed a legtöbb ember azt a mintát követ nem azt mondom, hogy azt a foglalkozást üszted mint a szüleid hanem azt a mintát követed amit a szüleiddől láttál a legtöbb ember ezt csinálja érted? és ez tudod mit jelent? fölteszem egy kérdésben akkor te a szülőd vagy te nem te vagy miért kell a szüleid életét élni? De gondolkodj már ha a szüleid valamit rosszul csináltak akkor neked miért kell rosszul csinálni? ha jól csináltak akkor persze kövesd azt a jó mintát de amit rosszul csináltak és akkor nézd meg a ők látják, vagy a szüleik révén, vagy a nagyszüleik révén, hogy hova jutottak, mire megöregedtek. És te is oda akarsz jutni, hova ők jutottak. Nem hiszem. Nem hiszem. Mert ha ugyanazt csinálod, nem tevékenységben, csak gondolkodásban. Ugyanazt, mint ők. Ugyanoda jutsz, mint ők csak tudod mi a baj, hogy egy nehezebb világban kell oda jutni mint ahogy ahova ők jutottak ami e azt jelenti, hogy nehezebben fogsz oda jutni, mint ahova ők jutottak tehát gondolkodj, gondolkodj, te nem a szüleid vagy, te, te vagy a szüleid mit használtak ki az életükben, ki a lófügycsöt érdekel Neked van egy lehetőséged, amit kihasználhatsz. Vagy élsz vele, vagy nem élsz. A szüleidnek lehet, hogy kevesebb lehetősége volt az életükben arra, hogy a dolgokat. Te kihasználhatsz dolgokat. Korszakot alkothatsz. Érted? Hol volt a szülődnek lehetősége a korszakalkotásra? Vagy a nagyszülődnek? Ó, te létrehozhatsz egy új korszakot nem egyedül egyedül senki nem hozott még létre ezen a bolygón egy új korszakot még Jézus sem Budha sem Mohamed sem még Síva sem, akit Istennek tekintenek az sem itt az emberek hozhatnak létre egy új korszakot egy olyan korszakot ami elnyomásmentes, ha nincsenek elnyomók. Én megállapodást kötöttem a fentiekkel. Ebben a kérdésben. Oké? Okay. Hogy mi csináljuk azt, hogy az emberek fejlődjenek oda, hogy aranykor legyen, ők meg gondoskodnak arról hogy ki marad életben kis ki nem. Világos ez? Ennyi. de az azt jelenti, hogy ez nem ennyire egyszerű, hanem annyira kicsit bonyolultabb, hogy ezen a bolygón kell egy aranykor, ami egy elnyomásmentes társadalom. És ha nem lesz ezen a, ezen a bolygón aranykor, akkor itt tovább nem lesz ez az emberiség. Ezt felejtsétek el. Tehát akik elnyomóként gondolkodnak, hogy majd megakadályoznak bármilyen fejlődést, nem műszaki fejlődést, hanem szellemi fejlődést ezen a bolygón, azoknak nem hosszú életet javaslok. Mert ahogy az életüket a fentieknek köszönhetik, ugyanúgy a halálukat is. Tehát csak azért, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel tehát ezen a bolygón aranykornak kell lenni és pont vagy beáll ebbe az ember a sorba, hogy létrehozza az aranykort vagy nem fogja megélni az aranykort és ez nem fenyegetés főleg nem a részemről, én egy közvetítőjük vagyok a fentieknek. miért nem jönnek le és mondják el nektek? mert azt mondanátok, hogy hát könnyű nektek ti istenek vagytok, érted? de én nem vagyok isten, én ugyanolyan ember vagyok, mint te és ha egy ember meg tudja csinálni azt, hogy tud fejlődni akkor a másik is meg tudja csinálni, meg a harmadik is, meg a 30 milliódmodik is világos ez? tehát itt van egy olyan lehetősége az emberiségnek, ahol egy új társadalmi formát tudunk létrehozni, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élhetnek és ehhez kell természetesen, hogy az ember tudjon bánni a környezetével is, a pénzzel is, mert még van pénz, a hatóságokkal is és természetesen az Isteneddel is, tehát az Isteneddel is tudjál bánni és ezekre megkapod a kellő tudást és ha elakadsz semmi gond, segítünk oké? Okay? de ha te tovább akarod élni az állampolgárok egyszerű mezei életét, felőlem, éljed, ennyi érted? de majd meglátod hova jutsz, jó? maradjunk ennyiben. Akik itt tanultak, azoknak legalább a legtöbbüknek volt annyi sütnivalója, hogy például a Covid időszak alatt nem oltották be magukat. A kinti világban, akik nem tanultak itt, azoknak nem volt ennyi oké? Okay? A többségnek nem volt ennyi valója. Persze ott is sokan nem oltották be magukat, de a többség beoltotta magát. Itt, akik itt tanultak, nagyon kevesen voltak, akik beoltották magukat. Annak ellenére, hogy itt tanultak. És akkor kik jártak jobban? Vajon azok, akik beoltották magukat, vagy azok, akik nem? Tehát én csak olyanokat hallok, hogy valaki beoltotta magát, és azóta betegeskedik. Csak ilyeneket hallok. Na mindegy, de nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy várunk szeretettel, <gül> jó? Ja? hát ha úgy gondolod hogy akarsz fejlődni, ha nem akarsz fejlődni akkor fejlődj ott ahol akarsz. Ennyi, köszönöm szépen a figyelmeteket, lesz egy szünetünk, az 30 perc lesz, 30 perc szünet után pedig szeretet, teremtő kócsképzésünk kezdődik, a kezdődést szó szerint. Szó szerint az előző az önbizalom teremtő kócsképzés volt, ami befejeződött vasárnap, most kezdődik a szeretet teremtő kócs köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!